Det var säkert en kanin. Vad finns där? Visa! Dö. Jag också. Var är Marie? Marie! Marie! Kanske gick det för Marie som i den där otrevliga videon. Vad är det nu för problem? Vi blev oroliga. Vi, vi trodde att de elaka varelserna i videon hade tagit dig. Okej, okay. allt är bra. <laughs> den där stygga spökena finns ju inte ens. Spöken är väl ändå något som vuxna har hittat på? Det var bra att vi visade videon till Marie.